No nago ser urepeleko hartzaina Seguro nago. Hau lagun artean kantatu duzue inoiz, ezta? Eta bestela ziur entzun duzuela cuadrillaren bat ohiuka besten. Banik gaur abesti horren protagonistaz hitz egingo dizuet. Abestiaren egileaz ez, eh? Urepeleko artzainaz. Mainan urte montresen urepeleko hartzaina? Fernando aire edo ginenok ezagutzen dugu moduan Salvador. Urepelen jaio zen Nafarroa beheran mila bederatzierun eta hogeian eta garaiko bertsolari ezagunenetako bat da. Baina Salvador jaunarekin jarraitu aurretik beharko duzuek okapen pixka bat ez da? Bertsolaria zela esan dizuet, Jakingo duzuen noski baina azalduko dizuet bada ezpada. Zer da, bertxolaritza? Pae ba zioen Xavierra Muriza bertsariak deskribatzeko bertso bat erabilita. Neurriz eta herrimaz kantatzea hitza horra hor zer kirolmota den bertsolaritza. Neurriz eta herrimaz hitza. Uulartuta ezta? Azken hamarkadetan bertsosaioak eta bertan aritzen diren bertsolaak bihurtu dira pertslaritzaren aurpegi ezagunena: Maialen Lujanbio, Ammet Charleszauz,halaaya Martin, ezagunak egiten zaizkizue? Bapatean eta improvisatuz egiten dute bertsotan, eta gehienetan gai jartzaile bate emandako irizpideak jarraituta. Baina ez da beti horrela izan, lehenengo bertsolarien aztarnak amaausgarren mendearen bueltakoak diren arren, hemeretzigarren mendetik aurrera hasi zen ugaldu eta garatzen. Eta orduan ahhoko bertsolaritza bezain ezagunak ziren papererako egindako bertsoak. Kanta paperen bidez zabaldutako bertsoak oso modan egon ziren Izan ere, hori zen orduko gertaera eta albisteak jakinarazteko modu zuzen eta herrikoiena. Iparragirre eta Bilintzak idatzitakoak dira garaiaietako bertsoen adibide ezagunenak. Behin batean Loyolan adibidez Bilintzak idatzi zuen eta Iparragirrek aldiz Gernikako arbola kantu ezaguna. Baina ba ziren ahoz eta ingurukoak sirikatu edo entretenitzeko bertsoetan egiten zutenak ere. Apuntatu beste izen bat horren adibide ona dena. Fernando Amezketarra. Baina Dezagun emberetzigarren mendea eta egin dezaguna aurrera, hogei garrenera. Mila bederat eta goita magostean lehen aldiz bildu ziren Euskal herri Osoko bertsolariak txapelketa batean parte hartzeko. Bertsolaritzan iraultz handia ekarriko zuen horrek. Harremanetan jarri baitzituzten joera, estilo eta jatorri desberdinetako bertsolariak. Basarri, txirrita eta beste asko, baina kolpetik eten behar izant zuten chapelketak abiatutako segida. Zergatik, Espainiako gerra zibilagatik lehenik eta frankismoaren debekuengatik ondoren 70ko hamarkadara arte itxaron behar izan zuten berriz ekiteko. 70ean, 72an, 75ean eta 77an egin ziren chapelketak berriro. Lehenengoa Basarri nagusitu zen eta azken hiruetan aldiz bertsolari berbera, Manuel Olaizola, Justa pide. Guerra aurretik ere bertsolari izana zen eta zubilana egitzuen gerraurreko tradizioaren eta bertsolari berrien artean. Baina ez aldizu etesan, urepeleko hartzain azariko nintzela gaur, Fernando Airez, Xalbadorrez. Ba, oraintxe da momentua, izan ere Uztapidek eta Xalbadorrek oholtza konpartitu zuten eta ez gutxitan gainera. Badakizu ez zein den Xalbadorren bertxolari bilbideaz geien gogoratu eta ipatzen den unea? Ez? Seguro? Lasei kondatuko dizuet. Mila beera Ziron eta hiruroitza zazpiko bertsolari txapelketako finala zen, Donostian. Lau bertssolari geratu ziren eta jetako bakarrak jokatuko zuen buruz buruko finala aurreko txapeldunaren konta. Epaileek finalera pasako zena Salalbador izango zela birazi zuten unean leher zuzen publikoa. Gipuzkoarrak ziren entzule gehienak, eta nahiago zuten beste bertsolari gipuzkoar bat ikusi finalean ulertzeko zaila egiten zitzaien iparraldeko hartzainura baino bistuka eta ohiuka hasi ziren usleak ia post minutu irauntzen burrunba sortuz. Eta zer egin zuen Salbadorrek? Iildu? Alde egin? Ez ba? mikrofonora urbildu eta halaxe hasi zena Ikusle batzuek txistuka jarraitu zuten, baina eztenek. ziren beste asko, pentsa, bertsoa eten behar izan zuen xalbadorek, baina eten txiki bategin arna hartu eta indarrez jarraitu zuen berriro. Eta orduan bai, azken esaldi horrekin txaloka lertu zen frontoia. Hori da ziur asko bertsolari chapelketen historia luzean botaden bertxorik gogoratuena. Hori Horibai, etzen nahikoa izan garaipena lortzeko. Bada esaten duenik epaiak ezirela osartu merezi zuen chapela Salvadorri ematera. Hauskalo. Badakiguna da etzuela irabazi. Uztapide izan zuen finalean buruzburu eta berriro ere bertsolarik Gipuzkoarra nagusitu zen. Hirugarrenez Xalbadorri dago kionez, txapelduna etzen sekula izan, baina beste irualiz izan zen oso gertu. Irugarren egintzuen, mila bederatzireunda irurogeian, irurogeitabian eta irurogeitagostean. Eta pentsatuko duzue. Ez pazuen sekula irabazi, zer gatik da hain ezaguna orduan,? Bueno... Ba, den sari eta txapeletan neurtzen. Xalbadorek bertxo estilo liriko bat ekarri zuen. Oso poetikoa izan da ere, zehaztasunik bat ere galtzen etzuena. Ipar eta Hego euskal herriko bertxo arteko harremanak estutzeko ere garrantzitsua izan zen bere lana. Baita, matin lapur tarrarena ere. Eta horriz gain, bertso idatzi ederrak ere utzi zizkigun, hiru liburu argitaratu zituen auspoa saiaren barruan, Ezin bertzean, herria gogoan eta odolaren mintzoa. Bertan idattzitako bertsoak kantu bihurtu dituzte hainbat musikarik. Mila bederatzieuneta hirurogeita haaseian hiltzen bihotzekoak jota. Bere omenez urepelen antolatutako omenaldi bat egintzen egunean. Berroitamasi urte besterik ez zituen orduan. Bukatu aurretik azken kontu bat. Zuen artean betaurreko moreak dituenik badago konturatuko zen onezkero. Orain arte esan ditudan izen guzti guztiak gizonezkoenak dira. Eta orduan zer, Ez alttzezegoen bertsolari emakumezkorik, Bai noski? Duela hainbat eta hainbat mendeko testuetan jada ipatzen dira improvisatuz kantatzen zuten emakumeak eta gerora ere izan dira. Ez ordeak zonezkuentzaat soilikorddetako plazatan bederatzie ho eta larogeita hamarretik aurrera bai, Tantaka, tantaka, emakume askok pitatu dute haiei bidea ostopatzen zienen aurreiritzi eta traba pareta hori. Gaur gaurko adibidez maialen Lujanbio bertsolari Ernaniarrra da Euskal Herriko txapelduna. Nahikoa gaurko ezta? Maiite zaituztet, baina ez txisturik jo, mesedez! Aio, nahi du zuen arte!